Поки в мережі точиться дискусії щодо того, чи потрібно подавати воду в Крим чи ні, і всі обговорюють вислови нового прем'єра, ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, а яка ж ситуація в офлайні, що думають люди, чи взагалі думають вони про це. Якщо ви думаєте, що воду в Крим треба давати, ставте лайк. Якщо ви думаєте, що воду в Крим давати не треба, ставте лайк і просто поставте лайк в будь-якому разі. Бо мені цей лайк як вода потрібні. Надо подавати і, і крім того, якщо ми сподіваємося, коли-то повернути їх в к нам назад, то треба ну, починати з добрих справ. Ну Якщо хочемо повернути, якщо хочемо повернути все, як було, то ну, треба -то робити добрі діла. Я б, звісно, хотіла, щоб ми постачали воду до Почему? Крыму. Лучше всего было бы, конечно же, чтобы люди перестали там вести глобальные войны, занимались творчеством и э, несли мир. Слушайте, ну сложно, я так, ну чисто по-человечески наверное нужно, а с другой стороны, ну как бы, они же выбрали ту жизнь, которую выбрали, вроде как мы уже ответственности не несём, но с другой стороны, Крым же наш, значит люди тоже наш. Потребно. Ну, при умовах, або повищати плату за воду, або на якихось умовах. Але просто так не потрібно давати, тільки при якійсь Скажіть, Потрібно давати воду в Крим чи ні? Навіть не знаю. Так. Да. Да? Чого? Всі ми люди. Ой, я не відповідаю на такі питання. Ну, я думаю, що так. Ну, да. Подивляю, що більшість кричали, що вони дуже хочуть до Росії, то пусть Росія дає їм воду. Я не знаю, це не, не мені вирішувати. Якщо треба, якщо ми вирішимо так, то значить так треба. Ну... Популярне в мережі бачення цієї проблеми виявилося не таким популярним на вулиці. А... Думки розділилися. Більшість за те, щоб давати воду в Крим, були такі, хто проти цього. І, звичайно, були, як завжди, люди, які не цікавляться новинами, не знають про це питання і взагалі не відповідають на політичні питання. Свою думку пишіть в коментарях. Ми чекаємо.